اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک تو کرنا ہی کرنا ہے کس حد تک کرنا ہے تو رب فرماتا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہیں کہہ سکتے تو اب اف کا مطلب یہ ہے کہ ایک روئی کا ذرہ ہو وہ کسی جگہ پر پڑا ہو آپ اس کو ہونک مار کے اڑا دیں کتنا اس پہ لگے گی ذرا سی بالکل آہستہ سے آپ اس کو پھونک مرے اوڑ جائے گا تو محققین نے لکھا ہے اوف سے مراد یہ ہے کہ اپنے والدین کو یہاں تک بھی تم نہیں بول سکتے اگر بولو گے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے نا فرمان ہو جاؤ گے یہ جہان بھی برباد ہو جائے گا اگلا جہان بھی برباد ہو جائے گا پھر چاہے تو مکے جا تو مدینہ جا تو جدر مرضی جا اگر تیرے گھر میں بیٹھے تیرے پیر و مرشد سے ناراض ہے نا تو تیرا کوئی عمل قبول نہیں ہے اب بندہ یہاں سے عمرہ کرنے جائے حاج کرنے جائے پیسے لگا کے جب وہ واپس آئے پاکستان میں تو اس سے اگر ہم پوچھیں کہ ہاں بھائی بتاؤ حاج کر کے آئے ہو کوئی کسی بندے نے آپ کو یہ گارنٹی دی ہے کہ تیرا حاج قبول ہوا یا آپ کے پاسپورٹ پہ کسی نے یہ مہر لگائی ہو کہ آپ نے حج کیا اور آپ کا حج قبول ہو گیا کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا نماز پڑھ کے جائیں کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا قبول ہوئی ہے کہ نہیں روزہ ہم نے رکھا کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا قبول ہوا کہ نہیں زکوٰۃ ہم نے ادا کی کوئی بندہ یہ گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا یہ قبول ہوا کہ نہیں کوئی بندہ دس بارہ پندرہ بیس لاکھ خرچ کر کے حج کر کے آئے اور اچھے طریقے سے حج اکبر ادا کر کے آئے وہ بھی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرا حج قبول ہوا کہ نہیں لیکن آقا کریم میرے یہی صلاح سلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی بندہ صبح کی نماز کے بعد یا صبح صبح ہر روز محبت کے ساتھ اپنے والدین کا چہرہ دیکھتا گیا تو رب تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے مقبول حج گرنٹڈ کہ یہ حج قبول ہوا تو پھر صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ایک بار دیکھنے سے کہ بار بار دیکھنے سے بھی تو حضور پاک لے صلاح و السلام نے رشاد فرمایا جتنی مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کی زیارت محبت کے ساتھ کوئی کرے رب تعالیٰ اتنی مرتبہ اس کو مقبول حاج کا سواب عطا فرماتا ہے شاید ہمارے والدین ہم سے ناراض بیٹھے ہیں اور ہم بڑے بڑے حاجی بن گئے ہمارے والدین ہم سے ناراض بیٹھے ہیں اور ہم پیروں کے درباروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم چلے کاٹ رہے ہیں ہم تبلیغ پہ جا رہے ہیں آج ہم فلاں جگہ مرکز میں جا رہے ہیں جی وہاں پر اجتماع ہے یہ یا وہ ہے اب گھر میں جو ہمارے سب سے بڑے پیر بیٹھے ہیں وہ ہم سے ناراض ہیں والدین ہم سے ناراض بیٹھے ہیں اور ہم درباروں کے جناب پیروں کی خدمتیں کر رہے تو سب سے پہلا حق جو ہے نا وہ والدین کا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے ان کا خیال کر لیں اور پھر یہاں پر ایک بات اور بھی ایک صاحب کہتا کہ میری عمر پچاس سے اوپر ہو گئی ہے آج تک میرے بچوں نے کبھی میرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی بڑی حیران کن بات تھی کہ اتنا عمر گزر گئی ہے میں بزرگ ہو گیا ہوں لیکن آج تک میرے بچے میرے نافرمان نہیں ہوئے اس نے پوچھا بھائی یہ کیسے ہوا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے کبھی بھی اپنے بچوں کو کوئی حکم دیا ہی نہیں اتنا عمر گزر گئی میں نے ان کو کوئی کام بولا ہی نہیں کہ میں کام بولوں گا میں حکم دوں گا ہو سکتا ہے وہ نہ مانے جی وہ نہ مانے تو میں نے اس طرح کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ جب بھی گھر جاتا ہوں تو ایسے کہہ دیتا ہوں پیاس لگی ہوئی پانی مل جاتا تو بہتر تھا بھوک لگی ہوئی یا کھانا مل جاتا تو بہتر تھا مطلب اس طرح کا میں رویہ اختیار کرتا ہوں اس طرح کا میرا انداز ہے کہ اگر وہ سن لیں تو لے دیتے ہیں مگر نہ میں خود اٹھ کے لے لیتا ہوں تو مطلب میں نے کبھی یہ نوبت ہی نہیں آنی دی کہ میرے بچے کبھی میرے نافرمان ہوں کہ وہ میرا حکم نہ مانے اور ان کے عمل ضائع ہو جائے تو اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے کہ باپ گھر میں جائے تو ایسے جا کے بیٹھے تو سارے جتنا بھی گھر کے افراد ہیں سب کا سانس سوکھ جائے کوئی بات بھی نہ کر سکے اور اتنا بھی نہ ہو کہ کوئی بندہ آپ کو پوچھے بھی نہ ہو ایک زاویہ ایک آپ کا رویہ اس طرح کو ہونا چاہیے ایک ایسی تربیت ہونی چاہیے گھر میں کہ بچہ نافرمان بھی نہ ہو اور بچہ بدتمیز بھی نہ ہو اور صاحب ماں باپ کی ہستی جو ہے نا یہ جن کے پاس ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے سب سے بڑی نعمت ہے اور جن سے رب رابطہ نے یہ نعمت لے لی ہے ذرا ان سے جا کے پوچھیں کہ ان کے حالات کیا ہوں یہ بزرگ جو ہمارے گھروں میں بیٹھے ہیں نا یہ ایسے نہیں بیٹھے ہوئے ان کی بہت بڑی جو ہے نا برکت ہمارے گھر پہ یہ ہے کہ کبھی بھی جب تک ہمارا باپ زندہ ہے کبھی بھی ہمارے دروازے پر صدقہ اور زکوٰۃ نے دستک نہیں دی کبھی ہمیں یہ سننے کو نہیں ملا کہ یہ بچہ یتیم ہے جب تک ہمارا باپ ہمارے گھر میں موجود ہے صاحب کبھی کسی بندے نے دروازہ کھٹکھٹا کے یہ نہیں بولا کہ یہ زکوٰۃ آپ کے لیے مطلب صدقہ اور زکوٰۃ نہیں آتی اس گھر میں جس گھر میں باپ موجود ہو باپ کی ہستی کوئی چھوٹی ہستی ہے جب باپ چلا جائے نا پھر گھر میں صدہ زکات آنے لگ جاتا ہے پھر خیرات آنے لگ جاتی ہے کہ اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا تو صاحب ہمارے ماں باپ جو ہمارے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خدمت کس نے کرنی ہے کس نے ان کو پوچھنا ہے اب جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جی میں ماں باپ کو اور بیوی بچوں کو برابر برابر کے حقوق دیتا ہوں اور جب برابر ہے ہی نہیں تو, تو کیسے دے رہا بندہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جو کہتے ہیں کہ جی میں ماں باپ کو اور بیوی بچوں کو برابر پہ رکھتا ہوں برابر برابر حقوق دیتا ہوں وہ تو جب برابر ہے ہی نہیں تو کیسے بندہ برابر دے رہا ہے ماں اور باپ کا مقام بلند ہے ماں اور باپ بیوی کے برابر نہیں ہے اور خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے جب ہم ان دونوں کو برابر میں رکھ دیتے ہیں ماں اور باپ کا مقام بیوی بی بچوں سب سے بڑھ کے ہیں صاحب ہمارے گھر میں کوئی چیز اگر ختم ہو جائے نا کوئی بھی چیز ختم ہو جائے ہم اس کو دوبارہ لے آ سکتے ہیں کسی کی بیوی بی فوت ہو جائے دوبارہ بھی آ سکتے ہیں بچے اگر چلے جائیں دوبارہ بھی آ سکتے ہیں لیکن اگر ماں باپ چلے جائیں نا تو وہ واپس نہیں آتے ماں باپ اگر ہیں تو بہت بڑی رحمت اور اب ڈالا کے اگر یہ چلے گئے تو پھر یہ واپس نہیں آتے دنیا کی ہر چیز واپس آ سکتی ہے آپ اس کو بنوا سکتے ہیں ریپلیس کروا سکتے ہیں لیکن ماں اور باپ کو کبھی اب واپس نہیں لا سکتے یہ زندگی میں صرف ایک بار آتے ہیں اور ہم نے ماں باپ کو ہلکا لے لیا پیروں کے درباروں پہ جانا میں میں خود ماننے والا ہوں. میں مخالفت نہیں کر رہا لیکن میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنا عقیدت سے دربار پہ جاتے ہیں اتنا عقیدت سے کبھی اپنے ماں باپ کے پاس گئے ہیں. جتنا آپ اپنے دوستوں کو ٹائم دیتے ہیں فون کرتے ہیں کہ بھائی آج ہم فلاں جگہ پہ کھانا کھانے جائیں گے کیا کبھی اپنے گھر بھی فون کر کے بولا کہ ہم آج کھانا نہ کھانا آج اکٹھے کھانا کھائیں گے کہ جیسے ہم अपने दोस्तों को टाइम देते हैं ان کے ساتھ ساری ساری رات گزار دیتے ہیں کیا کبھی ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی گزارا وقت یا کبھی ہم نے ان کو بھی پوچھا ہے ٹھیک ہے جی لگا ہوا ہے تماشا لگا ہوا ہے میلہ لگا ہوا ہے کوئی کدھر جا رہا ہے کوئی کدھر جا رہا ہے ماں باپ کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے کیوں یار اتنا برے ہو گئے ہمارے ماں باپ کے ان کو پوچھ نہیں چھوڑ دیا ہم نے